У Львові відбувся другий модуль освітньої програми для медичних капеланів «Вишкіл для священників» організувала Патріарша комісія в справах душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Наша церква є першою, яка має таку програму навчання капеланів – якщо ми беремо цю програму, що наша церква розробляє, синод наших єпископів розробляє разом з нашою комісією, цю програму «Стілені ран війни», то частково у цих модулях, у цих навчальних модулях наші медичні капелани можуть вже отримати часткові знання, як вони можуть допомогти людям, які зранені травмою війни. Тому тут вже десь є подвійна, візьмімо, така праця у цій програмі, тому що як працювати з хворими, як працювати з медичним персоналом, але також як працювати з, з людьми, які травмовані раної війни, як працювати з військовими медиками, які є на передовій, які повертаються, як працювати з тими людьми, які потрапляють до лікарні, що є внутрішньо переміщені особи. Тому зараз є дуже багато інших викликів, з якими зустрілася наша спільнота медичних капеланів, і дуже важливо їм дати знання. Щоб вони не тільки знали, як вони можуть працювати, а так само, щоб забезпечили свій ресурс. Участь у навчанні взяли 15 медичних капеланів із різних єпархій Української греко-католицької церкви. Теоретичні і практичні знання забезпечили шість викладачів. Капелани служитимуть хворим та їх рідним у лікарнях, а також медперсоналу. Клінічна душпарська освіта це, власне, вона спрямована на мою поставу як капелана, як священника. І вона відрізняється від звичайного теоретичного, але більше наповнена практичними праця з нашими емоціями, праця з нашою поставою. Адже різні життєві ситуації дуже часто не передбачувані і для того, щоб краще послужитися хворому, власне, це навчання є спрямовано на особу капелана, на його поставу, на його служіння. Після завершення програми Українська греко-католицька церква випустить 30 медичних капеланів із клінічно дужпастерською освітою вже в листопаді. Згодом така програма передбачена для більшої кількості медичних капеланів.